Озвучила Федерація хокею України, яку багато хто і звинувачує в тому, що чемпіонат не проводиться. Ціна питання участі в чемпіонаті наразі це 500 тисяч американських доларів. Тобто еквівалент того, що команда може знайти і. Заявитися на старт чемпіонату. Але таких грошей наразі у тих меценатів, які певний час складали. ну, Припустимо, взяти, якщо на той самий компонент, то у нього є приставка повна, повна назва команди компаньон Нафтогаз. Тобто солідна контора, Нафтогаз, там ніколи питань з фінансуванням і виручкою грошовою не було, і певний бюджет і все таке інше, тут зрозуміло. Да. Але е, там е, існувала якась людина, якась ланка, яка власне, Короче, з Нафтогазу якимось чином переслала певну суму на команду. Зараз просто змінилося керівництво, цієї людини не стало і відповідно від Нафтогазу жодного фінансування також немає. Ну це така спрощена, це я по-простому цю схему розписую, тому що вона може трішки була така заплутаніша. Ну от за великим рахунком так. А що стосується решти команд, тут Осоко. Ну його власники, є у Сокола власники. Власники, в принципі, люди не бідні, я не знаю, скільки там мільйонів чи сотень тисяч Іх складає статки. Ну от вони зараз вважають, що краще притримати грошінята для того, щоб скористати ситуацію. Ну, йде війна, да? ну які з мене можуть бути до мене претензії, якщо йде війна, і ну вибачте, я не можу заявити команду. І взагалі можна списати все на війну, зараз все на ці бойові дії на Сході. Хоча всі і ті самі хокеїсти, ветерани, зараз приділяють до Федерації хокеї претензії, що, мовляв, війна йде на сході, а тут більш-менш спокійно. Деякі люди, в принципі, готові вкладати гроші, але от кінці не сходяться ніяк, і той самої заповітної четвертої команди знайти не можуть. Вітіско спортивне відео.